Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα μιλήσουμε για τη διαδικασία του πώ αλλάζουμε το ρυθμό μέσα μας. Έχω μιλήσει κι άλλε φορέ και, και έχω πει ότι πόσο ωφέλιμη είναι η εγρήγορση το να ζούμε στο εδώ και τώρα. Το να είμαστε παρόντες. Τι θέλουμε να πούμε αυτό. Κάθε φορά που εμείς είμαστε παρόντες στο τώρα δημιουργούμε ένα αριθμό στο τώρα. Το όχι να πούμε τώρα, τώρα, τώρα. Κάθε φορά που απολέγαμε ότι είμαστε στο εδώ και τώρα σε εγρήγορση στο δευτερόλεπτο θα μπορούσαμε να έχουμε το ρυθμό του δευτερολέπτου. Αν μα ξεφεύγει ο ρυθμό του δευτερολέπτου, για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και μετά το αλλάξουμε, θα είμαστε ίσω σε, σε μια γρήγορη στο λεπτό. Μετά θα παίζουμε δηλαδή με το ρυθμό του λεπτού. Όσο λαντάει η ενέργεια, θα μπορούμε εμεί δηλαδή ένα λεπτό να βλέπουμε την αλλαγή τη. σω πιο αργά, είμαστε πιο επιθυμμένοι στην τάφτιση τη ενέργεια μέσα μα, θα μπορούμε να τη βλέπουμε ανά μισάωρα, ανά ώρα, ανά μέρα. Και κάθε φορά θέλω να πω αυτό: το πράγμα, ότι όποτε εμεί είμαστε σε μια κατάσταση επαγρύπνηση, θα μπορούμε να δούμε τον ρυθμό στην μικρότερη του, θα λέμε, στην πιο γρήγορη του συχνότητα. Κάθε φορά λοιπόν, φίλοι μου, κάτι που εμείς μπορούμε να το αντιληφθούμε σε ένα ρυθμό, θα λέγαμε, μέρας, θα πρέπει να παίζουμε την παρατήρηση πάνω στον ρυθμό τη μέρα. Όμως εμείς, ε, αν την παρατηρήσή και την έχουμε στο εδώ και τώρα, κάθε φορά, θα είναι πολύ εύκολο για εμάς να μπορούμε στο δευτερόλεπτο, θα λέγαμε, να καταλάβουμε την εκκίνηση κάποιες ενέργειες. Γιατί ο αριθμός μπορεί να πηγαίνει στα συχνότητα πολύ γρήγορα, για να είναι ένα τικ, τικ, τικ, τεκ, τεκ, και το παρατηρούμε έτσι, ενώ σε ανθρώπους που έχουν πιο χαμηλή αυστηροφία, θα λέγαμε, συχνότητα μέσα από τους φωτός, αντίληψη, θα μπορούσαμε να πηγαίνει ένα τικ, τικ. Και αυτό φτιάχνει για το συντηριακό χρόνο που σα έχω ξαναμιλήσει και έχω γράψει κι άλλε φορέ. Κάθε φορά λοιπόν που εμεί εστιάζουμε στο εδώ, κάθε φορά που εμείς εστιάζουμε στο αυτό που συμβαίνει τώρα, πραγματικά μπορούμε να λαμβανόμαστε καλύτερα και να αλλάζουμε και να έχουμε επιλογή για τον εαυτό μα, για την δόνισή μα. Φανταστείτε τι περισσότερε φορέ ρωτάμε στου ανθρώπου, τι είσαι. Και ο άλλος, Κοιτάει το ρυθμό τη ζωής του και λέει: Σε όλη τη ζωή μου και ο πολιτικό μου, καλό. Και λέει: Είμαι καλό. Άλλε φορέ ο άλλο κοιτάει πολύ την τελευταία του ζωή, την τελευταία του περίοδο, και λέει: Α, είμαι άσχημα. Άλλε φορέ κοιτάει ο άλλο αυτή τη μέρα. Και δεν νοτάει πώς, ή σου λέει: Ξέρετε, είμαι άγνωστο. Άλλε φορέ λοιπόν ο άλλο κοιτάει μια ώρα πριν. Αναλόγω λοιπόν με εμεί, σε τι ρυθμό δίνουμε τη δική μα συνειδητοποίηση, απαντάμε και στο ποιοι είμαστε. Τι δόντια έχουμε. Έτσι στην πραγματικότητα, κάθε φορά που εμεί συνειδητοποιούμε στο εδώ και τώρα τι μα συμβαίνει, θα λέμε πραγματικά τι είμαστε εδώ και τώρα. Δεν χρειάζεται να πέφτουμε σε λύθη και να λέμε ψέματα, συσσαγωγικά, ή μια αλήθεια που δεν ισχύει ή δεν συμβαίνει συνεχώ. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που λέμε ποιο είμαι εγώ, θα μιλάω για το εδώ και τώρα ποιο είμαι. Ακριβώ, να αναγνωρίζω στο εδώ και τώρα τι μου συμβαίνει. Να μην έχω την πλάνη του νου να μου λέει παλιά ίσω ποιο είμαι. Γιατί χάνουμε το εδώ και τώρα. Βλέπετε η κατάσταση ενοχή ή διάφορα πράγματα που μπαίνουν μέσα μα, μα βάζουν λίγο συνεχώ θα θυμόμαστε το παρελθόν ή το μέλλον. Όμω στην πραγματικότητα αυτό που είναι αναγνωριστικό στο εδώ και τώρα, έχει την ειλικρίνεια του εαυτού του φίλου μου. Σα είπα, το Ισόρντε φορέ, επειδή είμαστε ταυτισμένοι, αυτό που θυμόμαστε δεν είναι αυτό που κάνουμε, αλλά ένα άλλο αυτό που θέλουμε να θυμόμαστε. Και όταν ρωτάμε στην πραγματικότητα ποιο είμαι, γιατί να δούμε τι άλλο κάνουμε τώρα, σκέφτομαστε το κάνουμε ανθογίε, όταν είμαστε καλοί άνθρωποι, όταν συνεισφέρουμε. Και έτσι, λόγω τη κατάκριση, δεν μα δίνεται ευκαιρία να δούμε το πραγματικό έργο που λειτουργεί στο εδώ και τώρα. Κάθε εδώ, κάθε τώρα, είμαστε διαφορετικοί. Οι ίδιοι απλά πρέπει να ξέρουμε τι είμαστε, στο εδώ και τώρα. Με αυτό το αριθμό του εδώ και τώρα, μπορούμε να αλλάζουμε εύκολα κατ' επιλογή χωρί να χρειάζεται. εκείνη την κατάσταση της λύθης που προηγουμένως είχαμε ώστε να αφαιρεθεί μετά από μήνες, χρόνια και να γίνει θεραπεία μέσα μας, μέσα από εντάσεις και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να στραβήσουν τη δική μας αντίληψη μέσω της λιτραγικότητας του μούτου που έχει πέσει η ανθρωπότητα. Αυτά σχετικά με τον ρυθμό του εδώ και τώρα, ειρήνη σε όλου.